kérdésekre tudjunk válaszolni. Elsőként a civil, kotta, csoportnak a kérdéseit veszük. a unakorzónál a Kertész utca legközelebb nemrég parkoló kihasználatlan. Milyen a elményesül, mikor lesz használható parkolányékot parkoló. Ez a parkoló különösen frequentált nyári időszakokban hétvégenként intenzíven használt. Támpák. Ezen kívül kör is is juhár, ezek nem gyorsan növő, hanem egy nem gyors növekedési fajok, hanem a telepítő fajok fejlődésétől, környezeti tényezőktől kiválóan 8-10 év múlva tesznek olyan fejlettségűre, hogy formákötő hogy szerepével, vagy a mikroklimatikus viszonyok szabályozásában jelentős szerepet fognak tudni majd letölteni. Tehát a parkoló egyébként Intenzíven használ, és ugye most egy, egy innováció is megvalósult, aminek keretében a rendszer jelzi azt, hogy mennyi szabad parkolóhely van a Dunaporzon. Ha a közlekedő attól látja azt, hogy a Dunaporzon már nincsen szabad parkolóhely, akkor ezt a parkolót tudja igénybe venni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon pontos és jó helyen lévő. Egyébként már korábbi testületet.